לאחר לחיצה על כפתור השף הנגישות, המופיע בצד ימין בסרגל הראשי של תפריט הנגישות בוורד, ניכנס להתחלת העבודה על הנגשת הקובץ. שלב זה אינו שלב ראשון מתוך חמישה שלבים. בשלב זה נתפל בהגדרות כלליות אשר עשויות להשפיע על האופן שבו משתמשים בעלי מוגבליות יצריכו את התכנים הכלולים במסמך. יש למלא את השדות הבאים. שדה כותרת. שדה זהו המידע הראשון המוקרא בעת הקראת המסמך באמצעות קורא מסך, ולכן שדה זה חשוב במיוחד. יש לוודא שהטקסט המופיע בשדה זה מספק את שם הקובץ שתרצו שיהיו קראת בעת הפעלת הקובץ. מומלץ לספק שם בעל משמעות וזיקה לתכני הקובץ. שפת מסמך במידה מהמסמך אינו בשפה העברית, יש לציין שפה אחרת משפת ברירת המחדל. במסמך דו-לשוני יש לבחור את השפה העיקרית בת הטוב לדוגמה, אם הקובץ בעברית הוא משולבות בומילים באנגלית, יש לבחור בשפה העברית. יתר השדות במסך זה הינם שדות שהוגדרו במסגרת מדיניות ההנגשה שנבחרה באירגון. הפעולות אותן ניתן לבצע בחפוף למדיניות הארגון. בחירת גופן אחיד לכל המסמך. מחיקת שורות ריקות ואו מרווחים פשולים במסמך. toe אוטומטי של כתב toe we ook tatig toon aan de l? Ha me ra de tekst automatischle ge go גודל deslieta מינימלי minimale bent cho. God al vond אלה hoeve tekst מדיניות a rot l. Kamou ze dot elle hi naam ze את met die jouw hoeewe der glaar enzorg gaat kenne aan. Na gaaf ge aan het יש לשים לב כי בסוף שלב זה מומלץ לבדוק את פריסת המסמך ולוודא את תקינות האימוד. לדוגמה, בחירת שינוי מרווח בין שורות יגדיל את הריווח בין השורות, מה שעשוי להביא לגלישת שורות לעמודים הבאים. בסיום, יש ללחוץ על כפתור הבא המופיע בחלקו התחתון של השף ההנגשה לטובת מעבר לשלב 2, טיפול בכותרות. להמשך הסבר, פנו לסרטון הבא, שלב שני טיפול בכותרות.